Îi spune ce Bescuicol de a vorbeau zilnii stabile, au diverse strategii, în vreme ce Maior, care de era fulserei, perea să nu mai conduc serviciul. Maior, atât cât putea el, dintre un și un col de astrâns a încercat tot timpul să aseze, să atragă atenia, să duc lucrurile într-un joc, zon democratic. Se cear calmarea situației, se cear mai pui implicare. În Lumea întreabă, atiu, de ce nu a făcut ceva? Nu putea să fac ceva. Dacă îl simeau besescu Icol dea ce ceva împotriva lor, îl dedeau afar pe Maior fluierund. Maior nu prea mai avea loc de întors între cei doi. Asta era realitatea crud. Traian Besescu lucra cu coldean fiecare zi. alii, desigur. Traian Besescu era extrem de abil în a folosi purghile statului. Mai serea-i pe Coldea, din când în când, o mai chema pe codroapte la Cotroceni, se mai întâlnea cu Liviu Stanciu, a spus Sebastian Ghip. Besescu, în schimb, spune ce l a sunat de numai două ori pe Coldea. În cei ani de mandat, prezidenial Alice a vrut să de demit tot de domori, dar s-a opus mai ori.